Azken asko den asko errepikatu den erabiltzaileei iluzurra egiteko mailuidezko metodo bat ikusi da. Maila hoetan, hartzaileari ustezko bideoseksual batekin mehatzen zaio, eta bideoa ez publikatzeren ordez, dirua eskatzen zaio. Askotan mehatxua siniesgarriagoa egiteko, maila gure helbidetik bidaltzen dute, gure edatu arortu dituztela simulatzeko. Edo bestela, eduki sexualeko horriak bizitatzean sisteman, maloare bat ezkaratu bela esaten dute. Noski, bideo benetan ez da existitzen. Mota honetako iruzorrak jasotzean mehatxaturik sentitzeko horreitek segurtasun neurri batzuk artitzakegu. Adibidez, ordenagaiuaren kamera une oroi estalita izatea. Horretarako, pegatina bat nahiko izango da. Bestela, biztaten ditugun web horriak HTTPS auruzkia dutela ziurtatu bezakegu datuen galera eta rapurreta ekiditeko. Azkenik, erabiltzele ezazagunen mailak edo ezperuz ditugunak ezileki eta bere gala ezabatzea gomendatzen dugu. Mota honetako mezu bat jasotzean, egin behar dugun lehen gauza benetan egia izan daiteken ziurtatzea da. Aurretik asaludako aholukoak errespetutu agaitugu, ez inezkoa izango da gure bideo intimo bat izatea, eta beraz jasotako mesuaz hastu gaitezke. Aholkuak ez baitu jarraitu gure maila benetan apurtuta izan den konporatu bezakegu, hori egiteko webburri hau erabiliko dugu. Gure maila segurua dela, ezaten badu, ez gara kezkatu behar. Aholkuak ez baitu jarraitu eta gure maiaren datuak lapurtuta izan direla konturatzen bagara, FCSE edo Osirekin ekin kontaktuan jarri beharko gara, arazara konpontzen laguntzeko.